Ach jo, proč mi to nechce jet? Šlapu, co můžu, ale jede to strašně pomalu. Ah, už vím, spadl mi řetěz. Bez toho to určitě nepůjde. Společně s ozubenými kolečky je totiž součástí systému, převádějícího mou sílu, kterou se opírám do šlapek, do otáčivého pohybu kola. To, jak rychle pojedu a jakou sílu budu potřebovat k rozpohybování takového mechanismu? Závisí zejména na velikosti ozubených kol. Pokud má velké kolo dvojnásobný počet zubů a dvojnásobný obvod než kolo malé, otáčí se polovičními otáčkami a opačným směrem, ale vyvíjí dvojnásobnou sílu. U kola ale opačný směr neplatí, protože jsou ozubená kola spojena řetězem. Jak si můžeme prohlédnout? Kolo ale není jediným dopravním prostředkem, kde se dá soustavy ozubených kol využít. Napadá vás, co by mohlo být toto? Ano, pokud vás napadla převodovka, trefili jste správně. I u aut a dalších dopravních prostředků se tohoto principu využívá. Abychom nezůstali jen u dopravy, přesunuli jsme se k exponátu, kde si můžeme poskládat ozubená kola dle vlastní libosti a rozpohybovat tak větrák nebo rozezvučet flashinet kombinovaný se zvonkohrou. A tak to funguje i v inženýrské praxi. Jen těch způsobů, jak si poradit s převodem jednoho otáčivého pohybu pomocí ozubených kol na jiný, je více. Zde vidíme ku příkladu čelní ozubené kolo. Dále kuželové a šnekové. Snad nejpřesnější využití ozubených kol a převodů představuje hodinářství. U mechanických hodin jsou ozubená kola sestavena tak, aby minutová ručička obehla číselník přesně 12 krát rychleji než hodinová. No? Už je na čase, abych jel.